Prin jongune de nerecunoscut, ultima decizie readuce Corea de Nord în rând cu Japonia sublinierea Corea de Sud. Corea de Nord i va alinia fusul orar celui al Coreei de Sud, cu 30 de minute mai devreme, începând de la 5 mai, în cadrul unui prim pas practic în vederea reconcilierii naționale subliniere. Ieri Iunici, anuncat presa public din Nord, scrie Reuters, potrivit Ager Press. Liderul coreean Kim Jong-un a declarat ce a simțit o dureroas se va ceasurile a fi subliniere în dorele diferite ale fenianului subliniere Iseului pe un zi. În cursul întâlnirii de vineri cu presubliniere din tele coreean Moon Jae-in, primul summit intercorean după mai bine de un deceniu, Anuncarea acestei schimbri de fus orar confirm declarații făcute duminic de trei reprezentanți sudcoreeni, potrivit ceror John un s-a angajat să suprime fusul orar al Nordului. Fusul orar al Coreei de Nord a fost instituit în 2015 cu scopul de a marca 70 de ani de la eliberarea de subjugul japonez. Coreea de Sud sublinierea I Japonia au acelea sublinierea I Fluso CMT plus 9.